Întâlnire de urgen între Dragnea și Tericianu, după decizia lui Claus Iohannis. Liderii coaliei de guvernare, Celin Popescu, Tericianu, Liviu Dragnea, au o întâlnire de ultimă oră în biroul de la Camera deputaților al lui Liviu Dragnea. Înainte de a intra în biroul lui Liviu Dragnea, cel impopescut ericeanul le-a explicat, informal, jurnalitilor ce nu ar dori să dea ore reacție în acest moment îi va comenta abia după ce va consulta documentul care a stat la baza deciziei preedintelui. <fie> Întâlnirea vine în contextul în care președintele Claus Iohannis s-a ce nu va revoca din funcție pe la ora Codroacovesit. De menionat ce ministrul Justiției Tudorel Toader, a anunțat deja ce va ataca la Curtea constituțională decizia lui Claus Iohannis. președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, ce liderii cu acord susinere total lui Tudorel Toader.